Акція «Доба нескорені» розпочинається зі знайомства учасників. Мене звати Оксана, я приїхала сюди зі Львова. Приїхала сюди, так я в загальному їжджу на різні заходи зі Спілки української молоді. Думаю, буде дуже цікаво та пізнавально послухати своїх друзів та провести тут час. Далі в одній з камер музею молоді показують ролик про загиблих учасників Революції Гідності. Героїв Небесної Сотні вшановують хвилиною мовчання. Хто ж ми буде, Наступний етап акції – мовчанка. Більшість учасників розійшлися по карцерах і пишуть листи самі собі в майбутнє. В них вони висловлюють свої якісь переживання, роздуми і загалом враження від цього місця. От тут в нас є одна з учасниць і так зараз проводить час більшість з учасників. Дорога майбутня я. Думаю, що тобі? Писати. Бажаю тобі моральної сили на збереження своїх цінностей та подолання власних страхів, бо моральна перемога є найтяжчою з них. Для мене це можливість, ну, побільше дізнатися, по-перше, про цей музей, ну, і взагалі я вважаю, що це дуже, дуже цікава така можливість пережити. Частинку того, що переживали люди тут. Також під час акції учасники роблять браслети для бійців російсько-української війни. Виготовляє оберіг Ілона Братців. Щоб вони відчували, що ми підтримуємо їм, що ми теж Україну Акцію «Доба в Тернополі» організовують в 17-те, каже співорганізатор Андрій Пушкар. Хочемо розказувати про, про історію. Будемо багато роздумів для дітей, щоб вони собі обдумували це і, і ну, пам'ятали про це». Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.